تو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہیرو آفیت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹیبلس دیکھے تھے کہ ہم ٹیبل کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیو آئی ڈی کلاس اور اسپین کے بارے میں بتاؤں گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ایک نیو فائل کریٹ کر لیتے ہیں اس کی ایک شارٹ کی بھی ہوتی ہے کمانڈ این اس سے بھی آپ کی نیو فائل کریٹ ہو جاتی ہے نہیں تو تو یہاں سے پہلے میں سے سیو کروں گا اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں انڈیکس ون ڈاٹ فائل کی لوکیشن اور یہ ہماری فائل سیو ہو گئی ہے تو سب سے پہلے آپ ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ کر لیں یہاں سے لائف سرور ٹھیک ہے ایکسٹینشن میں جا کر لائف سرور سرچ کریں گے تو یہ آ جائے گا یہاں سے آپ نے انسٹال کر لینا میں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم شفٹ پلس ون پریس کریں گے اور انٹر پریس کریں گے تو ہمارا بیسک آڈر آ گیا ابھی میں یہاں پہ ایچ ون ہیڈنگ دے لیتا ہوں ویلکم ٹو مائی چینل اسے سیو کرتے ہیں اور اسے اوپن وتھ لائف کریں گے تو یہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ایرر آ جاتا ہے کہ اوپن آ فولڈر آ ورکس پلیس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ادھر سے کلوز کریں ادھر جا کے اوپن کریں اوپن میں جا کے جہاں پہ اپنے فائل سیو کی ہے ادھر سے اپنی فائل کو اوپن کریں یہ انڈیکس ون ڈاٹا ایچ ٹی اسے ہم نے اوپن کر لیا اب بھی ہم اسے رن کرتے ہیں لائف سرور کے ساتھ تو یہ اگین وہی ایرر دے رہا ہے تو نہیں چاہیے تو یہ دیکھیے ہمارا ڈیڑھ سال ہو گیا ایکچولی آپ کو نا پورے کا پورا فولڈر وہاں سے اوپن کرنا پڑے گا یہ میں نے فولڈر اوپن کر لیا اپنا بھی اسے اوپن کرتے ہیں اسے لیفٹ سائیڈ پہ کر لیتے ہیں جب. ابھی اسے ڈلیٹ کرتے ہیں اور سیو کرتے ہیں دیکھیں لائف سرو کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ جو کوڈ کریں گے ادھر ہد بہد لائف چینجنگ آ جائے گی ابھی اس میں ڈیو پہلے استعمال کرتے ہیں ڈیو کریٹ کرتے ہیں डीव में h1 वन क्रिएट करते हैं इसमें लिख देते हैं कुछ भी वेलकम इसे सेव करते हैं तो याद है डीव का मकसद क्या होता है डीव जो होता है एक तरह का कंटेनर होता है जिसके जिसमें आप एक सांचा समझ लें डीव एक तरह का एक साचा है यानी एक कंटेनर है एक جس کی آپ بعد میں اگر اسٹائلنگ کرنی ہو تو ڈیپ کو یوز کر کے ایزیلی آپ اسٹائلنگ کر سکتے ہیں ڈیپ میں کوئی آئی ڈی لے لیں گے کوئی کلاس لے لیں گے تو اس کو ہم ایزیلی سٹائل کر سکتے ہیں فرض کریں ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تو ہم ڈیپ کے ذریعے اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں ڈیپ میں کوئی کلاس دے دیں گے اسی بعد میں ہم ادھر اسٹائل شیٹ میں جا کے اسے ہٹ کریں گے ادھر بیک گراؤنڈ دے دیں گے اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے گا ٹیکسٹ کلر چینج کرنا ٹیکسٹ کلر چینج ہو جائے گا سینٹر کرنا سینٹر ہو جائے گا بیسیکلی جو ڈپ ہوتا ہے نا یہ سیکشنز میں ڈوائڈ کر لیتا ہے دیکھیں ایک اور اگر میں ڈپ دوں تو یہاں پہ ایک اور ہیڈنگ دے دیتے ہیں یہاں پہ ادھر لکھ دیتے ہیں ہمارے چینل سیو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے ادھر سے لے کے ادھر تک ایک سیکشن بنا لیا اور یہ باقی دوسرا سیکشن بنا لیا اگر آپ دوبارہ ایڈٹ کریں گے تو ایک اور سیکشن بن جائے گا مطلب اگر ایک اور ڈیپ بنائیں گے تو ایک اور سیکشن بن جائے گا پھر اگر آپ نے سمپل ویلکم کو ویلکم میں بیک گراؤنڈ لگانا ہے تو آپ پہلی ڈب میں کوئی کلاس دے کے اس کا چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک جب میں لکھ دیتا ہوں کلاس کلاس کلاس ایک طرح کا آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کلاس پہ اگر آپ نے ملٹیپل چیز دینی ہے مطلب ملٹیپل آپ کے سفرز کریں ہماری ویب سائٹ پہ سو نام ہے ٹھیک ہے سیم نام ہے وہ آپ نے سو کے سو کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو چینج کرنا ہے اس کا دو طریقہ ہے یہاں تو آپ ون بائی ون سب میں سٹائلنگ کریں تو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک شارٹ کٹ ہے کہ آپ سب کو ایک کلاس دے دیں بعد میں اسے سنگل ایک کلاس دے کے کلاس کا نیم سیم ہوتا ہے آپ ایک چیز کا ملٹیپل نام رکھ سکتے ہیں تو اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں آپ बैकग्राउंड वगैरह उसका चेंज कर सकते हैं हंड्रेड के हंड्रेड का सिर्फ़ एक हीट एक बटन के क्लिक के ऊपर अभी यहाँ मैं आपको क्लास ले देता हूँ कोई भी हिट ठीक है सेव करते हैं एक क्लास इधर ले लेते हैं हम क्लास यहाँ पे ही टू लिख लेते हैं ہم نے سیو کر لیا اسے ادھر جا کے ایک سٹائل شیٹ کریئٹ کر لیتے ہیں ہیڈ کے اندر سٹائل شیٹ کریئٹ ہو گئی یہاں پہ جو کلاس ہوتی ہے اسے آپ ڈارٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈاٹ ہٹ بریکٹس یہاں پہ میں اس کے کہتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ جو ہے بیک گراؤنڈ کلر دے دو اسے ایکوا سیو کریں گے تو یہ جی دیکھیں اس میں بیک گراؤنڈ کلر ایکوا آ گیا. لیکن اس پہ چینجنگ سے اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں آیا ویلکم پہ چینجنگ کے مائی چینل پہ کوئی افیکٹ نہیں آیا اگر دونوں کلاس سیم ہوگی تو دونوں پہ یہ افیکٹ لگ جائے گا اگر ہم اسے کلاس نہ دیتے سمپل ہم ڈیو پے کے اوپر سٹائلنگ کر دیتے ڈیو بیک گراؤنڈ کلر تو کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ابھی اسے سیو کریں اسے کمنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جتنے بھی ڈو ہیں سب کے اوپر یہ اسٹائل اپلائی ہو گیا ابھی ہم اسے ڈیٹ کر دیتے ہیں فی کے لیے ये कमेंट खत्म कर देते हैं कमेंट लगाना और ख़त्म करना कैसे है आपने कंट्रोल प्लस बैकवर्ड स्लैश प्रेस करना है। उससे आपका कमेंट लग भी जाएगा और खत्म भी हो जाएगा ठीक है तो अब हम आई देखते हैं आई क्या होती है डिव हैश जो आई होती है उसे हैश से रिप्रेंट किया जाता है div, हैश और जो मैंने आई का नाम रखना है प्रेस करते हैं देखें div में आई लग गई है HIC के नाम से इसके अंदर हम एक हेडिंग दे देते हैं ITML اسے سیو کرتے ہیں دیکھیں یہ بھی آگے آئی ڈی اور کلاس میں فرق کیا ہے آئی ڈی کو آپ ملٹیپل یوز نہیں کر سکتے فرض کریں کہ ایک گھر ہے اس میں ایک نام کے دو بندے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آئی ڈی یوز ہوگی مثلا اگر ہم ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ہک کی یوز کیا ہے اب دوبارہ پورے کوڈ میں کہیں بھی ہک یوز نہ ہو اگر یوز کرنا ہے تو کوئی اور نام رکھا جائے گا آئی ڈی کا سیم نام نہیں رکھ سکتے جیسے کہ ہم کلاسز میں دو کلاسز کا سیم نام رکھ سکتے ہیں آئی ڈی میں نہیں رکھ سکتے اب دیکھ لیتے ہیں سپین ادھر باہر آتے ہیں ہم لکھتے ہیں سپین ڈاٹ ہم ادھر کلاس کا نام رکھ لیتے ہیں स्पेनी एंटरप्राइज करेंगे तो देखें स्पेन के अंदर क्लास का नाम रख लिया गया है स्पेनी स्पेन किसके लिए यूर होता है जो कंटेनर होते हैं एक होता है कि कंटेनर जैसे ये वेलकम एक कंटेनर हमने बना लिया माई चैनल एक कंटेनर बना लिए अभी इसके अंदर चेंजिंग करनी हो एक इन कंटेनर होता है जो स्पेन होता है ये इन कंटेनर होता है अगर हमें लाइन में कोई चेंजिंग करनी है टेक्स एडिटिंग वगैरह करनी है तो वो हम स्पैन के अंदर आ करेंगे यहां पर मैं एच दे देता हूँ हाँ ये वाट यू वान्ट इसे सेव करते हैं देखिए ये हमारे पास आ गया اب ہم اس کی سٹائلنگ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ہاں ایک اور چیز اگر آپ ملٹیپل کلاسز رکھنا چاہیں تو اس میں آپ نے اسپیس ڈالنی ہے ہٹ کے اندر ایک اور کوئی نام آپ کوئی بھی کلاس رکھ سکتے ہیں مطلب آپ نے تیسری کلاس بھی رکھنی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں سیو کریں تو یہ سیو ہو گیا ابھی ہم نے اس کو سینٹر کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے ہٹ کے اندر جا کے اسے بولیں لائن سوری ٹیکسٹ لائن لائن اور سینٹر کر دیں تو یہ دیکھیں یہ پیج کے بالکل سینٹر میں آ گیا اسی طرح ہم آئی ڈی میج اگر کرنا چاہیں تو اسے ریپرزینٹ کریں گے سے ہیش کے اندر جا کے اب ہم نے اس کا ہیش کے اندر نہیں ہیش آئی ڈی کا نام کیا تھا ہماری ہک سیو کرتے ہیں اس کے اندر بیک گراؤنڈ کلر بلو سیو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہمارے پاس بلو آ اس کو بھی ٹیکسٹ لائن کرتے ہیں ٹیکسٹ الائن کریں گے سینٹر تو یہ بھی سینٹر میں آ اگر ہم اسے لیفٹ کرنا چاہیں تو لیفٹ بھی کر سکتے ہیں آپ رائٹ کرنا چاہیں ادھر سے ہی رائٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں تو یہ تھا بیسک ڈیو سپین آئی ڈی اور کلاس اگلی ویڈیو میں ہم لوگ مزید آئی کے بارے میں سیکھیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ